لا. يريد ان وفق الله بينهما. اكو مشكله بين الزوج والزوجه. فابعثوا حكما من اهلها وحكما من اهله. ابعثوا حكما انا وحكما منا. يريد ان وفق الله بينهما. خلينا نسمع انت عمي خليلك انت واطلع خليلك محامي وعمي هذه المرأة خلي لها محامي، محامي اقصد الناس. لا يعني الناس اهلنا. يعني مو محامي يحكي حاطه محامي يجوز المحامي هو يذكره. المحامي يروح يشعللها نار نار والله يشعللها يعني مع اعترافات المحامين وانت مع المحامين اتقوا والله سبحانه وتعالى الناس يعني بيوتك قاعد تعبر بكذب يموت انت ذاك النار وتاكل حرام وانت راح تنتظر الدفعه عندك مو هيك الارزاق أنت الله اذا شغله ما تجيك تقول عمي ما وما تموت والله من الجوع لانك قبلها باكر تميل من الجوع لانك الى الى رزاق انتم الى الرزاق وفي السماء رزقكم وما توعدون فاتقوا الله لا تعيشوا على دماء الناس هذه تقوى بينك وبين الله هذه التقوى ان تستشعر عنك هناك دائما يتوضا هذا طالب الابتدائي لا شاء الله ينطق الزمن هو ينطق هنا يتذكر ذلك الشخص قول المصلح يتذكر قول المعلم له ان اتقي الله سبحانه وتعالى التقوى التقوى اعظم شعار ايها الناس ولو ذكر الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل ولو انهم الله ولك في <تصفيق>